Павло, давайте ми спочатку з вами познайомимося, оскільки ми є поки що таким порожнім, білим полотном один для одного. Так? Е, я Оксана. Мені Павло Володь, Пономаренко. Що ви зараз робите у Львові? І чому ми зараз біля кераміко-скульптурної кераміко -скульптурної фабрики Львова? У Львові я займаюся зараз мистецтвом. Роблю мистецтво. Все, що я можу з цим зробити, я роблю це для нашої перемоги. Та намагаюся все ж зробити так, щоб люди взагалі почули українське мистецтво. Тут, завдяки небайдужим людям, я знаходжуся, в мене є клаптик місця, яку я можу назвати своєю мистернію. Краще сюди. Це зовсім... — Цінний екземпляр, словом, так? — Ну, для мене... — Це остання, яка збереглася робота? — Для мене він дуже цінний, тому що це все, що є в мене зараз. — Все решту згоріло. — Напевно, так. Але щось, щось мені здається, що щось могло зберегтися. А взагалі... Багато паперу, багато полотен, це все олійні фарби. Вони дуже класно горять. І якщо воно полихне, так воно полихає дуже непогано. Але там вигоріло все. Ви точно знаєте, що там попали якісь І всі, всі приміщення. Та, я бачив це на світлинах. Розкажіть, власне, як воно залишити рідне місто, і разом з дітьми пробувати втекти від цієї війни? Ну, місто залишати взагалі-то це боляче, тому що коли ти бачиш, що з ним робляться, це все дивитися на це без сліз неможливо. До того ж, коли там все життя прожили. І... Тільки, як то кажуть, вибачте, одна футболка та труси, і все, це важко, важко. Але про це взагалі не згадуєш, коли в тебе є задача зберегти життя, родини, і про це все не, не думаєш. Ви довго визірвали до того, щоб залишити Маріуполь? Скільки вам треба було часу? Ну, скажімо так. Коли над головою, там, я так зрозумів, що там вже танки їздили, то іншого вже нічого не залишалося. Тому що це вже був такий, такий собі натяк, що якщо воно над тобою їздить і стріляє, то це вже все. Треба їхати. Хоча не, не хотілося, чесно кажучи. Підтягували до останнього. Угу. Ну, а потім ми поїхали, і наступного дня драмтеатра вже не було. А ми то мешкали, ховалися десь, ну, може, метрів двісті звідти. Двісті метрів від драмтеатру? Так, ну, десь так. Це було укриття чи це в когось ви мешкали це, це, це, ну, звичайний будинок, але там, ну, у підвалі ми ховалися, ну, можна сказати, ну, родичів. Тому що 3 березня нас поліція вивезла з Лівого берега, де ми мешкали до цього. До, до укриття тимчасового, І потім, ну, там, це була така собі багатоповерхівка університетська, як це буде, общежиття, вибачте, гуртожиток. гуртожиток. І щось ми так зрозуміли, що треба звідти теж йти, одну ніч ми провели у майстерні, а потім все ж ми пішли до, туди, до підвала, до родичів. Все ж коли там разом, це все ну, не так важко сприяє, сприймається. А чому треба було, щоб поліція вас вивозила? Бо що? Там же самим не можна було переміщатися, пересуватися, ходити? Mm, ну, чесно, не те, що поліція. Вона їздила тоді і казала там, ну, евакуатися, евакуюйтесь там. Хто хотів, хто не хотів. Угу. Розумієте? Ну, і, і я вже потім дізнався, що багато людей з мого дому, ну, з підїзду, хто не хотів, вони загинули. Це багато людей? Ну, я знаю про двох. То вони там і загинули? Ну, так. Потім там ще при, прийшлося за документами йти з центру до лівого обирація 6 березня, якщо я правильно згадую. Не всі документи ми тоді забрали 3-го і прийшлося йти, я заходжу в під'їзд, відчинаю двері в під'їзд, а там на місці квартири, там ось така дира. Там хтось жив і просто там пряме влучання в ту, в, в ту квартиру, така дира і все. Зараз, взагалі, того, того будинку та, взагалі, того района, де я мешкав, його немає. Тобто він весь пішов під трактор. Там просто поле. Тобто, відповідно, документів Ви вже там не знайшли? Ні, що ти, що знайшли? ні. ні. Те, що треба було, я, я встиг забрати. Там залишалися, ну, де там, свідоцтво про одруження таке. А так, взагалі-то, все. А чим вони так обстріляли той будинок? Я ж я не можу сказати чим. Мені так здається, що тоді там обстрілювали зі всього, що було. Тому що... Але найстрашніше взагалі – це літак. Це дійсно так. Це коли він літає там десь над тобою, десь високо. І ти не знаєш, коли, куди, в кого. Це все прилетить, і хто загине. М -м -м. Так, літак — це найстрашніше, що може бути. Коли ви чули цей літак, ви де ховалися? Е, ну, де, там вже у родичів ховалися. Якщо там десь чуєш, ага, летить одразу на підвал. Ви так ховалися, були в безп... ну, старалися безпекових якихось таких речей дотримуватися, так? Ну, а як же? Там дві стінки? Чи це нічого вже і так би не дало? Та ні, взагалі то, як показала практика, ці всі підвали, вони не спасають. Це більше для себе, що в тебе є якесь там відчуття, що ти прихований десь. А взагалі це так. Щось там, велика бомба прилетить і засипле. Ну, це підвали, не, вони не спасають від цього. Це має бути укриття, дійсно, з двома триметровими стінами, тому що... Скільки вас було в тому укритті у родичів? Велике О, це укриття? Це був підвал, але великий. Тому що в нашому будинку, де, там, де ми мешкали, там, був, там взагалі ніякого підвала не було. Там було там десь два на два, щось таке, ну, невеличкі кімнати такі технологічні може бути. Та ви в п'ятиповерхівці жили? <кху> ну так, моя родина <кху> так. А в центрі там вже, там вже якась післявоєнна будівля була і там був великий такий підвал. Скільки нас там було, я не знаю. Там ну, з будинку точно було, скільки, може там, 20 людей, 30. Я, я не рахував, чесно кажучи. Ну, нас п'ятеро, родичів четверо, ну багато людей. Багато людей. Ви трохи ви, виходили звідти? Чи переважно це було там вже? Ні, е ночували там всі це точно. То, а в день, ну, проблеми були такі, що людей багато десь сходити, там, питної води набрати. Ось, потім вже було таке, що технічно зливали, ну, з опалення там милися. Чи там якраз сніг випав, той сніг тав і оце відро набирало. Ну, таке, ну. Там вже чули такі історії. До того ж там готувати їжу якось треба було. Ну це все на вулиці робилося. Ви бачила я теж не одне відео, як люди їсти готували на дворі, і діти бігали на дворі. Здається, це теж було в Маріуполі. А потім ті дітки загинули. Я... Нас так кажуть, як то кажуть Бог. Від цього Мелого. так, але я чув такі історії те, що знайомі мої розповідали, що, там, що і таке було, що готують їжу, там хтось четверо і четверо три секунди, і їх вже немає. Таке. Чи ви взагалі були готові до того, що може початися війна в такому масштабі? Ви знаєте, я не вірив до останнього. Що таке взагалі може бути в 21 столітті, що ось таке буде і стільки цивільного населення має загинути, я не знаю, чомусь мені здавалося, що, що до цього не дійде. Але ми бачимо вже трохи інакше речі. Коли ви почули, коли ви конкретно почули, що війна почалася? У ну, 24-го я, я працював на заводі. І 24-го вже хлопці, якраз як працював змі, зміну до сьомої ранку. І хлопці приходять, о, там вже почалося, почалося, почалося. 24-го я ще завод працював. – Це що за завод? – А за стали. А на заводі цього Так, Та, я працював в, в автоматизації. Ну і потім потрошку-потрошку по воно так якось все більше-більше. Ну а що, прийшов, зібрався, поїхав до майстерні. Ну не було такого відчуття, що ось зараз нам гаплики, розумієте? От не було. Прийшов там, поспав, зібрався, поїхав до майстерні, попрацював. 27-го я поїхав до майстерні і вже я додому повернутися не міг, тому що вже там транспорт ввечері не їздив, там, я там, 28-го, я потрапив додому, і вже я в майстерні не був. Після цього в залі ви вже не були в майстерні? Коли в центрі був, я там ходив, якісь ми підрамники на, на вогонь ми розбирали, ну ось таке щось. Ну і там вже прийшлося один раз ночувати з 3-го на 4 а коли взагалі сам «Азовсталь» почали обстрілювати бомбити? Я, яка це була, яке це було число, дата, я не підкажу. Ну, але ми вже були в центрі. А ви самі живе, жили близько «Азовсталі», та? Ваш будинок був? Так, то може метрів 500 до, до стіни. П'ятсот метрів. Ну, це страшно, бо я чула, що були такі дні, коли чотири бомби кидали на Азовсталь, чотири бомби на місто. Чотири на Азовсталь, чотири на місто. Таке було чи це такі чутки? Ну, про це я не можу нічого сказати. Це, може, було після 15 березня. А, І... а як, загал... яка була картина для вас? Як можна описати, як часто бомбили? Вночі, в день? Якась була систематизація? систематичністю їхніх... Я системи не бачив, але коли воно трошки затихало, народ потроху вилазив, з підвалів там щось починав робити, чи їжу, чи щось таке. Ви не думали ховатися в Азовсталі, як деякі цивільні теж? Ні. Це все, я так розумію, це, що це все вже було пізніше, вже коли ми поїхали, тому що ми поїхали, так виходить, що це був другий великий такий собі коридор, коли виїхало дуже багато людей, тому що я так зрозумів, що ці танки чули не тільки ми. І 15 березня такої, такої кількості автівок одночасно я не бачив ніколи. Це я не знаю як. Ну, це дуже багато, ну, тисяча машин, я не знаю скільки. І одна за одне, одна за одне. І це все, я бачив, їде така ну, автівка, на горі в неї цей водяний мотоцикл вивозили. Ще бачив, їде прицеп, там щось накладено, і на прицепі їде людина. Тобто виїжджали вже... Як могли. Як могли. Мені взагалі довелося родину розділяти, щоб виїхати. Ми, ця вся велика кількість людей, вони їхали чи до Бердянського, чи до Запоріжжя. Там, ну, можна було проїхати. Ми поїхали до Бердянського, і дружину з малими мені прийшлося окремо відправити, а я зі старшою і з котом. Іншою автівкою ми поїхали. Таке. А чому не могли разом? А, ну, в нас своєї автівки не було, а небайдуже люди там вже підбирали, кого хто міг і хто куди. Ну, там вже з дружиною домовлялися, що ми як ми побачимося, що тоді до Бердян, ну якось там вже хоча б туди виїхати, а там вже щось вже, я не знаю. Таке так. Я зараз про це згадую, я взагалі не розумію, що, що, як поетекти. — Чи коли ви виїжджали, чи давали настанови дітям, що не можна говорити десь там на блокпості, що не можна мати з собою, щоб часом вас не завернули, щоб часом ви не мали проблем? — Коли я відправляв своїх е дружину з малими, кажу, слухайтеся, мама. Ну, таке. А дружина знала, чого точно не можна там, дозволити собі чи дітям біля блокпосту? А, ну, знаєте, про, як це сказати? Може, в, ці, в цей час, може, якось мозок трохи по-інакшому працює. Ти про це все не думаєш. Тобто, тобі, то, може, вмикається цей бої чи біги, чи mm -hmm. як це, я не знаю, як це. Тому що про це взагалі не думаєш. Але ви кажете, що все одно довелося відео деякі постарати? Це вже було, коли ми їхали евакуаційним потягом, цього, не потягом, а з Бердянська до Запоріжжя. Mm -hmm. От тоді там вже було так, повидаляв все, що було. Ну взагалі, то так не дуже багато було, але повидаляв з телефону і все, тому що Блокпостів я не пам'ятаю скільки, але більше 12 їх було. Це все російські блокпости? Так, так. Тих 12 це все російське. Так, так. А українських серед них що було? Один? Ну, це вже було в Запоріжжі щось таке. Ну, я можу щось плутати. Ні, щось, щось. Вже, вже в Запоріжі ми заїхали та нас зустріли. Як взагалі діти? Як Ви дітям пояснювали, чого війна і чого нас хочуть вбити? Вони це розуміли? Вони Вас питали щось? Як Вони переживали, коли Ви ще були вдома? Оці всі очі і, і дитячі. Я кажу, що я запам'ятаю на все життя. Вони не скаржилися, не жалілися, нічого не питали. Вони мужньо це все перенесли. І... і це нам з дружиною дуже допомогло, коли ми їхали. Ну, дітки в нас молодці. Нічого такого, ніхто... Папа нам страшною. Ну, це все. Може, якийсь... не знаю, якийсь... Як Ви вміли заспокоїти, чи цього не було, чи не було нічних якихось кошмарів, чи вони у Вас вже дорослі? Чи вони дивляться самі новини і знають, що відбувається? Скільки Вашим дітям? Ну, молодшим 11, середній 13, старшим 19. Ну вже, ну, тоді на рік були молодші. Ось. На той час ще подруга середньою з нами мешкала. Так вийшло в неї в житті, що вона залишилася одна. І вона була, на цей час, вона була з нами. Ну, як подруги, ми не ну, можемо залишити дитину, вона одна. І тільки вже, коли були там трошки тихо, вже там, може, сьомого, чи, чи восьмого, я її вже відвів, тому що я не знав, що буде далі, я її відвів в інший район міста, там, до бабусі. До її бабусі? До її бабусі, тому що мати десь загубилася. Ми не знали взагалі, що з нею. Я ходив, там, її шукав по всіх общагах. Та я її так і не знайшов. А зараз відомо, що з нею? Е, в неї батько моряк, він теж він приїхав. Ми вже були в Запоріжжі. Він був, був, з'явився зв'язок, він вийшов на зв'язок. Що це я там сказали, що вона там у бабусі і йди туди. А мама знайшлась? Я вже потім я не шукав, чесно кажучи. Але я чув, що тоді там її десь бачили, десь у центрі, щось таке. Ось таке. А якщо говорити загалом по ваших знайомих? І багато людей загубилося за цей час. Ну, тобто зникли? Зникли, чи, чи ви не можете з ними зв'язатися? <кхи> чи ви просто чули, що їх вже немає? Ну, Більшість з мого оточення, з ким я, я ну, спілкувався там, знаєте. Ну, більшість взагалі знайти можна, тобто вони живі. Угу. Я собі думала не раз, якщо така річ, починається війна, що людина може брати з собою, утікаючи звідти. Що найперше береш? Чи, чи, що точно треба взяти? Є якісь речі такі, які точно... От, які, я не знаю, чи це, які, знаю, може, якась реліквія сімейна чи ще. Що. що ви брали? Ми збиралися так, що в нас були... Е Труси, шкарпетки, документи, батарейки, гроші, якщо вони є, теплі речі якісь на тебе, але все ж була така, така думка, що ми ж ну, не назавжди, ніяких світлин, фотографій, ні, такого нічого не, не бралися з собою. Такий собі мінімальний рюкзак виживання і все. А питання не стояло, кота рятувати чи ні? Взагалі не стояло. Він член сім'ї нашої. Як його можна залишити? Ми його вивозили взагалі, такий собі кошик від АТБ пластиковий. Він там був. І... А де він зараз? З родиною. Нам казали, що біля драм-театру кожного дня багато людей крутилися завжди. Люди чекали на евакуацію. Так, та, чекали на евакуацію. Причому ніяких таких, ніякої інформації не було. Ну, зв'язку вже не було як такого. Але всі чекали на ці автобуси. І ось так, якийсь слух пішов. Ось сьогодні мають бути буси, народ суклунками, сумками туди. Два-три години там постояли, немає, ну шо, по підвалах. Таке. У вас не було якогось цього питання, щоб теж свого часу ховатися в драмтеатрі? Ні. Чому, Або хмелого? Чому, чому, чомусь ні. Там Але. багато дітей було? Де, в драмтеатрі? Угу. Ну, я там теж постійно, як то кажуть, там періодично крутився, там десь там чого почую, там може таке бачив. Ну, я не можу сказати, що я бачив багато дітей, але були. А як цей драмтеатр? Він має великі підвали чи що? Де всі стільки людей Тих, та тисяча? Де вона там мала вся поміститися? Де вони, там вони жили чи просто їли? Драмтеатр сам по собі, це було так, таке собі не маленька будівля. Що там у підвалах, я не знаю, я там туди ніколи не ходив. Але людей там було багато. Туди у сам драм я не заходив, тому що там ну, реально було багато людей, і я більше так якось збоку це все слухав. То, що коли евакуація, там ми не знаємо, але я обіцяв. Чекаємо. Отак от. Коли ви жили в Маріуполі? Ви себе вважали проукраїнським чи нейтральним? Ну, взагалі-то Маріуполь — українське місто. Я не можу сказати, як е можна вважати Маріуполь е неукраїнським, якщо це Україна. Ну, я теж, в мене в паспорті не писано, що я українець. Так що нічого такого. А якщо б оце відділення до Росії було якимось мирним шляхом? Ви би ще його розглядали, чи ні? Я взагалі не розумію, навіщо це все роби, робити. Територіальне якесь питання. в 21 столітті, ми ж не в 17-му живемо. Ну що це таке, Ці кордони вже дав, давно вже має бути якесь... Ну я не знаю. На це питання я не можу відповісти чесно. Що, що взагалі, через це все і навіщо? Але ви розмовляли російською вдома. Маріуполь взагалі це було російськомовне місто. Це так. А зараз українською ви... Старається розмовляти, тому що ви на західній Україні, чи тому, що ви вже розумієте, що російський світ приніс на нашу землю? Мені, мені взагалі-то, я не бачу нічого поганого в тому, щоб, щоб розмовляти українською мовою. По-перше, вона дійсно мені подобається, вона сама по собі співуча. І мені дійсно подобається розмовляти українською. А як дітям, як дружині? До речі, вони зараз не тут, вони не зі мною. Ось, вони, ну, я, ми, коли їхали, я їх, скажімо так, відправив ну, взагалі в безпечне місто. Тобто вони зараз за кордоном. Угу. Де вони? Вони в Болгарії зараз. Тобто вони відразу тоді з... Ми приїхали з та, Запоріжжя, так, доїхали до Запоріжжя. Старша потрапила у лікарню з апендицитом. Десь тиждень, 10 днів може бути це все. Зробили операцію, все це. Я взагалі, що це чесно кажучи? Ну, це добре, що, що тут це все було, а не десь по дорозі, щоб там ще дитина загинула. Ой, Боже мій. Ось. Ну, і приїхали сюди, і це все, ці нерви, оце всі такий зайвий адреналин, можна так сказати, що, що буде, що, що, що робити, що робити, я не знаю, що робити, що робити, та їдьте вже може бути на, на, на краще. Ну, відправив їх. Тобто вони відразу в березні приїхали, чуть-чуть побули, і відразу та, поїхали та, та, в Болгарію. А як вона до української мови? Думаєте, вони би її полюбили? Я в цьому впевнений. Я в цьому впевнений. А так з ваших відчуттів довкола ваші сусіди, знайомі, родичі, скільки було про українських, скільки про російських? Я не можу сказати, щоб хтось е з моїх, з мого кола спілкування був проросійський, стовідсотково. Я не можу про це сказати реально, тому що таких не було. Якось воно все... Ну розмовляли російською, так. Ну завжди так було. В тому місці завжди було, що всі розмовляли російською. Але про російських я не знав. Мені здається, що все ж всі вважали Маріуполь українським містом. Коли ви були вже тут на безпечній території, як часто ви слідкували за тим, що відбувається в Маріуполі? Чи це кожен день ви дивилися телеграм-канали? Чи ви знали, що там відбувається? Чи ви могли до когось передзвонити запитати, що там? Чи ви намагалися відключити взагалі? Деякий час взагалі я про це я не згадував, тому що воно все ну, якось в голові хотілося трошки від цього якось відійти. Ну, а потім взагалі-то постійно там телеграм-канали Маріупольські. Та, там я побачив е, свою будівлю, потім, потім я побачив вже. Е, Може, у жовтні, як трактор, будинок зносить. Ну і трохи пізніше я там, там же побачив, що взагалі цього району немає. Ну, намагаюся я на це все не дивитися, якщо там щось там останні новини так пролистав і все. Тому що там все і так зрозуміло, що там нічого Кажуть... не залишилося в мене. Ну, таке. Ну так, нічого не залишилось, це страшно. Краще я про це намагаюся взагалі. Вибачте, ця розмова дуже важка для мене, тому що я, ну, це правда, тому що намагаюся про це все не згадувати, тому що вона, одна спогада, тягне за собою іншу, і воно все, знаєте, ну, починає зривати дах. А мені щось не хочеться, щоб мене дах зірвало. Як ви себе витягуєте? Ну, я просто ці, ці всі думки якось у, у, у в, якийсь там кут заховаю захо, і все. Головне їх не торкатися і нормально. І... <зас> <зас> кажуть, що там в Маріуполі знищили 1300 будинків. І ніби зараз відновлюють, показують відео як. Колаборанти, це, може, відновлюють, може, будують щось, і так може, далі. щось і будують там. Ну, напевно, щось будують, тому що це всі новини, вони ж не на порожньому місці. Но, напевно, щось будують. Що ви про це думаєте? Ну, хай будують. Коли повернемося, будемо там жити. Після перемоги. Повертатися збираєтесь. Якщо він буде українським, то, а вже ж, чому б він? Чим ви зараз тут займаєтеся? Мистецтвом. Займаюся мистецтвом. Як я вже казав, що я за культурну окупацію, скажімо так. Я робив персоналку, і коли я це все докупи розвісив в приміщенні, я зрозумів, що, нема, що я не зробив на, на цих полотнах там папері немає жодної позитивної картинки вони мож, могли виглядати про любов знаєте але коли ти все бачиш і розумієш що все ж ти малюєш війну і так і таке мистецтво теж має бути Ця вся фігня може бути з кожним, і про це треба нагадувати, казати, казати про це, що війна — це не дуже гарна річ, і вона така сама по собі. Коротше кажучи, романтики у війні немає. Яким має бути світ після війни? Це має бути любов. Намалюєте нам Україну після війни? Та можна спробувати, чому б ні. Давайте спробуємо. Не знаю, чому так і про це взагалі краще не думати. Це все якось треба облаштовуватися. А ось ці всі думки, думки оці всі про, про, про місто і дуже не вистачало моря. Дуже. І всі, кого я знаю, з Маріуполя тут не вистачає. Але що робить? А від вас до моря далеко? Та 10 хвилин. Класно. Але чомусь місцеві, ну, може так воно постійно так має бути, місцеві, Дуже рідко самі по собі ходили на море. Та так завжди є. Ну так прогулятися, може так, а купатися там, то, то таке, та ну що, ой, та щось справа якийсь там собі починаєш вигадувати, ну таке. А ви до моря чого ходили? Ходили подумати, побути на самоті? Ой, взимку класно було з дітьми. Пройшовся там, прогулявся там, ці лід, по льоді, пройшовся там. Там біля берега була крига? Так, так, воно замерзало там. Воно само по собі таке. А влітку воно таке тепле-тепле, як молоко. Клас. Та ми поїдемо ще. Ви назад повернетеся, ми а до вас приїдемо. Та я не знаю. Чи варто воно, чи не варто? Та як не варто, то ж Україна наша. Подивимось. Як воно буде? Наші захисники всіх проженуть. Ми повернемо в Україну. Так, що, малюємо? Давайте. Україну після перемоги. Угу. Назад своїх дівчат і сина не кличете Чи ну, поки нема <кій> як? Ну, з мистецтвом, щоб на ньому заробити, це зараз. Важко, тому що поки ні, поки що ні. На зв'язок трохи виходити з ними? Що розказують, їм там? Ну, інша сторона, скажімо так, там теж не все так добре, як може показатися, краще ніж України. Немає в світі нічого, я вважаю. Там вони мешкають у готелі. Грошей Болгарія майже не підтримує грошами. Дивилося теж пітаїть на роботу дружині? Вони мешкають на золотих Писках, там сезонна є робота. Десь у крамниці. А діти дистанційне навчання чи як? Так, дистанційка. Теж небайдужі люди допомогли з ноутбуком. Тому що вони хоч там з якоюсь технікою, без телефонів це всі контрольні робити це ж неможливо. Так, теж, знаєте, якось там ходити. Випрашувати. Це не дуже. Але я розумію, що... що це іншого виходу немає. Фарби вже тут купували? Так. Все, тут вже купував, поки були гроші, купував матеріали. Було б непогано, якщо б. Було місце, куди можна було повернутися, тому що це розуміння, що повернутися нема куди і залишився без, без нічого. Ну, якось теж впливає на мозок. Чому батьки не хотіли виїхати? Десь років 5 чи 6 тому моя мати впала зі стільця і зламала собі дуже багато кісток в тілі. І вона останнім часом була їздила ну, на візочку. А під тими обстрілами на візочку якось кудись поїхати, мені здається, що це було б неможливо. Але вона там в безпечному місці? Ну, вона померла. За я був е впевнений, що все буде гаразд, тому що він мешкав у своєму будинку, у нього там був підвал. Так вийшло, що з того підвалу їх всіх і дістали. Потім. Живими чи ні? Ні. Ні. Це брат з сім'єю? Так. вас загинув брат з сім'єю? Так. За цей рік? Ну, офіційно 10 березня минулого року. У нього була там сім'я? Так, чотири особи. Племінник 17 років. Племінниця, 21. Ну і брат старший і з дружиною. Вони поховані, чи як? Так. Вони поховані. Але ви вже їх не хоронили? Я вже тут був. А хто, їх хоронили чужі? Чи, чи хто це? Добре. Добрий день. Так, ну там же ж в мене батько залишився, він цим займався. 74 роки людини, І як взагалі він це ж все пережив, я не знаю. Я собі взагалі не уявляю. В мене з'їхав би дах остаточно, а він тримається. Хтось дивиться? Ну... Картина автопортретична взагалі-то. Я так і подумала, що це ви. Вам зараз сумно? Дуже. Коли ти бачиш свій будинок, чи ти вже не бачиш навіть свій будинок? Це є сум? Чи це є злість? Чи це є ненависть? Що це? Коли ти не можеш подзвонити рідними? Ти розумієш, що все. І нічого з цим не зробиш. Ти не можеш з цим нічого зробити. Картинка трохи сумна. Ось цей чорний колір. Він трохи робить акцент на чомусь такому не дуже позитивному та радісному. Це як якась туга за загиблими. Це ще є така чорна сльоза. Але позаду чи попереду якийсь акцент на жовтому, червоному, якесь позитивний. Коло — це життя. Море, море, повітря, лан зелений. Це має бути добре. Я вам скажу, що це і чорне обрамлення, це навіть, може, крила чайки. Вже над морем. Ну, щось таке пташине може бути. Щось таке вже добре. Таке тепло. Як те море, що ви казали, влітку дуже тепло. Та, воно дуже тепло, як молоко.